Hej och välkommen till Biblioteken i Hamstads minikurser. Denna film handlar om hur du lånar och läser e-böcker i appen Biblio i din mobil eller på din surfplatta. Du kan låna sex böcker i taget och varje lån varar i 28 dagar. Om du går till biblioteken i Hamstads webbsida och trycker på de tre sträckan längst upp till höger väljer e-tjänster och trycker igen på Biblio, e-böcker och e-ljudböcker så får du information om hur man läser eller lyssnar på e-böcker. Om du går ner en bit på sidan så kan du hämta appen Biblio här. Nu har vi hämtat appen Biblio och trycker för att öppna den. I Biblio kan du både läsa och lyssna på elektroniska böcker. Först måste du välja biblioteken i Halmstad. Sedan skriver du in ditt bibliotekskortsnummer eller ditt personnummer och PIN-kod. Och måste du godkänna villkoren. Sedan trycker du på logga in. Tryck på de tre sträckorna längst uppe till vänster för att hitta Biblios funktioner. Här finns bland annat inställningar, support och mina lån. Nu ska vi gå till kategorier för att hitta boktips på böcker man kan låna. Här ser vi röda symboler som är böcker som går att läsa och blå symboler som är böcker som man lyssnar på. Här finns det massa olika kategorier som man kan välja mellan topplista, biblioteket tipsar, vi har romaner, däckare, barn- och ungdomsböcker och olika faktakategorier. Om du redan vet en författare du vill läsa en bok av eller kanske en titel på en bok så går vi tillbaka upp på de tre strecken och så trycker du på förstoringsglaset där du kan söka. Här kan du skriva in ett författarnamn till exempel. Och söka. Här får vi alla träffar både med e-böcker och med ljudböcker. Och vill man sortera det lite mer så går det bara att trycka på filter. Välja att du bara vill ha e-böcker och att du vill ha böcker på svenska. Sen kan du trycka på den boken du vill låna. Så får du upp boken och så trycker du igen där det står låna. Så jobbar den lite medan den tar ner boken och sen trycker man på ladda ner. Nu är boken nedladdad så nu behöver du inte längre internetutkoppling och kan lyssna på boken. Var du vill. Du hittar din lånade bok under mina lån. Och det är bara att trycka på boken så öppnas den där du slutade läsa förra gången. Längst uppe har vi några funktioner som du kan använda när du läser. Man kan trycka på bokmärkesymbolen för att spara ett bokmärke och lätt titta tillbaka till det stället i texten. När man sedan går på de tre strecken till höger så kan du hämta upp dina bokmärken eller hoppa mellan kapitlerna i boken har de två stora a i mitten så kan du ändra storlek på texten bland annat. Vi önskar dig mycket nya med din e-boksläsning. Tack för den här kursen och besök gärna biblioteken i Halmstads Youtube-kanal för fler minikurser.